Ponta îl pe un baron important al PSD, e un fel de rând politic. Video Fostul premier Victor Ponta a dezvăluit, într-un interviu pentru Tiri pe Sursero.com, cum a decis să candideze pentru prima dată, de subliniere un liderul tinerilor social -democraci. Fostul lider PSD a povestit ce ideea i-a venit după ce Adrian Nesta s a hotărât să renunce la candidaturi. I-am spus: dacă nu candidați, me lasați pe mine să candidez? Da. Dar mesul lui era: i suscineci. Da. O să te susțin. A sublinierea am ajuns să candidez cu 5 zile înainte. Omia chemat apoi Mircea Geoan, se vin presubliniere din executiv.se a votat în seara, târziu, a povestit Victor Ponta. Ponta a lansat însă un atac dur sublinierei la adresa unui baron important al PSD, Mariano opri subliniere An. Oprii subliniere an este, nu vreau să se simt jignit, dar e genul de rând politic. Se tragea sublinierea, pe lângă oameni. Pe mesuri ce se numrau voturile, oamenii de la Geoan veneau spre mine. La un moment dat m-a subliniere fecat cineva de hain, m-a luat în brace. Opri subliniere An. Victorie, am învins. Mi-a venit să vomit pentru ce subliniere pe ce nu a votat subliniere. Nu-i alezat nici pe cei din branchea să me voteze. Sta sunt genul de oameni subliniere e o problemă structural pe care nu am reu subliniere IT să o rezolv în cei 5 ani de laddership. Nu am auzit în viața mea vorbe mai urâte despre Liviu Dragnea decât de la opri subliniere AN. Vorbesc de un tip de baron care de subliniere în subliniere iur subliniere te subliniere eful, se dădea bine pe lângă el. Nu mai vreau baron de subliniere tia la pro-România. Chiar dacă aduc voturi. Genul sta de politicieni au cariat, de fapt, subliniere x mi-au stricat multe din lucrurile pe care am vrut să le fac subliniere, i creează subliniere -i, impresia asta pe lângă electorat. După campania electorală, după ce am pierdut, cea mai bună explicație e pe YouTube, un show al lui Nicuzu, în care explic de ce îl votează pe Iohannis. A spus și ele din Franța a i ce nu votează cu PSD pentru ce acolo i-a oprit sublinierean, a spus Victor Pontă.